Hainbat urtez musu baten gatik, lastan baten gatik, zigorrak jaso genituen. Hainbat urtez gure hitz egiteko eta sentitzeko moduengatik baztertuak izan gara. Ukatu zizkiguten urte hoiek berreskuratzeko tenorea dugu orain. Azaleko zimurrak gozatutakoaren ondorioa izan daite zela, ez sufritutakoaren ondorioa. Aska izan nahi dugu. garenari uko egin gabe. Arrotasunez hemen jarraitzen dugu. Ekainaren hogeita zorzia LGTBI+ Arrotasunaren nazioarteko eguna. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.